Moje ime je Miha in sem strasten korile žara, serijski preizkuševalet z reskov, ljubiteljski obračalet čevapov, zadnjih nekaj tednov pa sem tudi spletni žar vplivneš. Življene spletne osebnosti ni lahko, ni lahko. Cele dneve bulošel gran in beras spletne komentarje. Nekako tako, ki delo v javni upravi, samo brez božičnice, pregresa. Vedno moraš biti aktualen, vedno moraš biti svež, nikoli se ne smeš ponavljati, skrvet moraš na to, kako zgledaš in nikoli se ne smeš ponavljati. Pa stalno moraš nekaj objavljati, še šerat pa scrollati vsaj šest tur na dan. Moj palc naredi na Instagramu več kilometrov, kot jih jaz naredim na dan, peš. So pa tudi dobre stvari spetnega vplivništva, sploh, če si žar vplivneš. Recimo, če jaz po e-mailu dobim sliko z naslovom, poglej mojo klobaso, ni nujno, da gre za nadlegovanje. Pa, kot žar vplivneš, dobiš en kup novih prijateljev, ki imajo iste interese kot ti. Res, en kup sporočil dobim, vsak dan. In bom kar zdaj izkoristil to priko in na neki od njih odgovor. Miha, ti si najboljši na svetu in spletu. Hvala mama, ampak prosim nekaj na mojemu YouTube kanalu spraševati, kdaj pridem na kosilo. V nedelo ob dveh. Aha, tale je nov. Živo Miha, ful imam en majhen televizor doma in ne znamo ocenj, kdo je večji, ti ali Darko. Tko le bom rekel, Darko je večji. Sam ne povem kaj, vse moram danes še z njim. Aha, pa končno je eden, kaj je povezan z žarom. Živo miha, kero glasbo naj dan gor, kurem žar? Kerkol vprašanje, jaz bi takole rekel. Zberte si kjer komadka ima v slovo ali pa besedilu, kakršnokol povezavo z ognem ali pa žarom. Ne vem, recimo od dorsov, come on baby light my fire, ali pa ring of fire od Johnny Casha, recimo od deep purple, smoke on the water. Od domačih pa seveda čevapčeči, od brandija in Oh, kako je vroče, oden že od žena. pa tudi sam je eno za poeta. Mislim, slovenci imamo pa res velik pesmi o umetnosti žara. Gorna žaru, polina na ognju, spodaj nižno briki že žari, notu hišijo, pultu pa žena, kremena, cerebra že soli. Lipa zelenila je na vrtu pr sosedu, je majster s in pršal, polena je naredu. Skratka, muske za žar je ogromno in ker smo že pr ogromnih stvarih. Grem raj preveriti dolu kuhno, Darko niki dela, pa grem pogledat. Noč, ostanite z nami, čas je za žar legende.